Judectoarea Camelia Bogdan merge la CEDO, după decizia de Asia UGJ. Curtea Supremă a respins luni, 19 martie, contestația în anulare prin care judectoarea Camelia Bogdan atacat decizia de fi mutat disciplinar la Curtea de Apel Targumure. area fusese stabilit tot de Pj, care a anulat anul trecut decizia CSM de excludere din magistratura judecătoarei. Într-o declarație pentru stiri pe surse, Camelia Bogdan a anunțat ce se va adresa Curcii Europene a drepturilor omului, considerând ce a fost încăcat dreptul la un proces echitabil. Camelia Bogdan a fost exclus din magistratul pentru ce a predat cursurii unor funcționari a PIA, în perioada în care judeca dosarul Ica, în care Ministerul Agriculturii era parte. Excluderea a fost anulată de PJ, care a stabilit sancțiunea mai blând de mutare disciplinari, timp de subliniere se luni, de la Curtea de Apel Bucure subliniere Tila Curtea de Apel Târgu Murea subliniere. De subliniere i a fost o victorie importantă pentru Camelia Bogdan, aceasta a mers mai departe, dorind să anuleze orice sancțiune. Pe parcursul procesului, Camelia Bogdan a făcut mai multe contestații. Judectoarea a contestat regulamentul GJ, care prevede posibilitatea ca motivarea deciziilor să fie redactat de magistrați asistenți în locul judecătorilor din completul care a dat o decizie. CCR ce a stabilit ce articolul de lege în baza ceruia acest lucru a fost posibil, este neconstituțional. Totul sublinierei, a respins contestația Cameliei Bogdan. Ulterior, judectoarea a depus cereri de recuzare a unor judectori din completul de la inclusiv a presubliniere din Teulia Tarcea. Presubliniere din Tanc a fost acuzat de Camelia Bogdan ce ar fi în incompatibilitate, deoarece face parte dintr-un complet care judecă o la o decizie a CSM, for în care Tarcia este membru de drept, întrucând astfel articolele 41 sublinierei 42 din Codul de procedură civilă. Camelia Bogdan a precizat, pentru stirii pe surse. Cerc a respins contestația sa ca întemeiat, nu ca inadmisibil, ceea ce îi ofer speranțe în privinca următorilor pa sublinierei procedurali.